Hej! Vi är Kulturarvsinkubatorn. Under tre år har Kulturarvsinkubatorn drivits som ett projekt av Riksantikvarieämbetet med stöd av Science Park Gotland och Uppsala universitet. Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Gotland. Under rubriken Program för företag har vi tillhandahållit coachning, workshops, föreläsningar och seminarier. Kulturarvsinkubatorn har kunnat erbjuda stöd till de deltagande företagen i flera viktiga steg på deras väg till att realisera idéer och utveckla produkter. Det kan till exempel röra sig om nätverk och kontakter inom kulturarvsområdet. Där har vi hjälpt till att sänka trösklarna för att skapa relationer i olika former. De deltagande företagen har också haft tillgång till praktiskt och tekniskt stöd för att skapa prototyper och hjälp med att använda öppna kulturarvsdata. Vi har i programmet arbetat med designmetodikens iterativa process och lärt ut detta arbetssätt till de deltagande företagen. Innovation Camps är ett samlingsnamn för möten, hackathons, seminarier där entreprenörer, forskare, studenter, museer med flera får en gemensam plattform för idégenerering och erfarenhetsutbyte. Ett exempel på ett av kulturarvsinkubatorns hackathon är Hack for Heritage, där deltagarna fick möjlighet att utveckla nya och innovativa koncept med hjälp av kulturarvsdata. Det engagerade över 100 personer med olika kompetenser och bakgrund. Ett av kulturarvsinkubatorns deltagande företag är Aesthetic Obstacles, som utvecklar spelupplevelser kopplade till kulturarvsresurser. Det har tillsammans med Jönköpings Läns Museum tagit fram basutställningen. Kampen i tiden, som också vann årets pedagogiska pris på museernas vårmöte i april 2021. Ett annat företag är Artefact Studios, som ingår i projektet Ekot av vår tid, som med hjälp av modern ljudteknik fångar och bevarar resonansen av olika platser. Filen som skapas kan sedan användas för att återskapa akustiken i realtid. Tillsammans med Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad vidareutvecklas nu projektet till en kommande utställning. Kulturarvsinkubatorn har identifierat flera möjliga fokusområden till fortsatt arbete framöver. Mötesplatser. Att underlätta kontaktytor för samarbeten mellan företag, entreprenörer, kulturarvsaktörer och kulturarvsinstitutioner som driver utvecklingen av tjänster och produkter framåt inom kulturarvsområdet. Finansieringsmöjligheter. Att stötta hållbara ekonomiska strategier för stora och små innovationssatsningar för företag. Gärna i samarbete med andra kulturarvsaktörer. Kåll på läget genom kunskapsdelning, omvärldsbevakning, tips på lyckade exempel, utmaningar och fallgropar som ger kunskap om hur man som kulturarvsföretagare går vidare på bästa sätt. Tack för att du lyssnade.